جسم اللہ الرحمٰن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ایک بہت اہم موضوع لے کر آئے ہیں ایک صاحب نے ایک سوسائٹی کے سیکریٹری صاحب نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کیا رجسٹر کوآپریٹو سوسائٹی اور سندھ ہاؤزنگ اتھارٹی کے چیئرمین کو اختیار حاصل ہے کہ سوسائٹی کے معاملات کی تحقیقات کیے بغیر इसके इंतजामिया को बरतरफ कर सकता है डज द रजिस्ट्रफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हव द पावर टू सस्पेंड द कमिटी ऑफ द सोसाइटी विदाउट इन्वेस्टिगेशन देश ऑफ द सोसाइटी एक अहम मौजू है आमतौर पर इस कस्म के सवाल उठते रहते हैं तो मैंने सोचा कि इस सिलसिले में जो मैं समझता हूँ आपके सामने पेश करूँ میں ان کے سوال پر حیران رہ گیا میں نے کہا جناب یہ کیسے ممکن ہے پاکستان تو کیا پاکستان دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا میں کوئی امداد بامی ہوں یا سندھ ہاؤسنگ اتھارٹی ہوں یہ تو ممبران کے بافادات کے امین ہوتے ہیں وہ تو قانون کے محافظ ہوتے ہیں میں یہ جان یہ جاننے کے لیے مختلف ملکوں جس میں چین انڈیا جاپان اور جرمنی روس کہ کوپریٹیو ایکٹ میں تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کسی بھی ایکٹ میں یہ دفعہ مل جائے کہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر تحقیق ب... کوئی وجہ بتائے بغیر رجسٹر کوئی اختیار حاصل ہو وہ کسی بھی انجمن کی انتظامیہ کو برطرف کر دیں آپ <coughs> کہیں گے یہ ایکٹ آپ کو کہاں سے مل گئے آپ گوگل میں سرچ کریں آپ کو دنیا کے بھر کے ایکٹ آپ کو مل جائیں گے بات جستجو اور تلاش کی ہے ان سب ایکٹ میں مشتر کا طور پر ایک بات دیکھی ہے وجہ کے اکثر دفعات میں کہا گیا ہے کہ انجمن کے میبران کے ساتھ ساتھ انجمن کے انتظامیہ کمیٹی ارکان کا احترام کیا جائے ان پر بغیر سوچے سمجھے کسی بھی شکایت کی درخواست پر عمل نہ کیا جائے خاص طور پر انجمن کے انتظامیہ کے ارکان قابل احترام ہوتے ہیں اکثر ممالک میں کمیٹی کے ارکان بغیر کسی معاوضے کے خدمات انجام دیتے ہیں اگر کسی بھی انجمن کی انتظامیہ کمیٹی کے کسی کی درخواست آئے تو مجموعی طور پر یہ طریقہ وضع کیا گیا ہے کہ سندھ کوپریٹو ایکٹ کی دفعہ پچپن ایک کے تحت انکوائری یا معنیٰ کا اختیار دینے والا حکم درج ذہر پر مشتمل ہوگا انکوائری یا معائنہ کرنے کے لیے مدار شخص کا نام اس سوسائٹی کے سیکریٹری کا نام جس کے معاملات کے بارے میں پوچھ کر جائے یا جس کی کتابوں کا معنیٰ کیا جائے وہ مخصوص نقطہ یا نکات جن پر انکوائری یا معنیٰ کیا جائے گا جس مدت کے اندر انکوائری یا معائنہ مکمل کیا جائے گا تاریخ لکھی جائے گی یہاں پر مخصوص سے مراد سوسائٹی کے ممبر یا کمیٹی کا ایک یا دو ارکان سکریٹری کے مالی معاملات گون یا بلا اجازت سے کے ادائی یہ کرنے کی شکایت کی درخواست پر اگر درخواست ثبوت کے ساتھ دی گئی ہے تو پہلے رجسٹر سکریٹری کو نوٹس جاری کرے گا اور وضاحت طلب کرے گا کہ اگر سیکرٹری رجسٹر کا حقوق ماننے سے انکار کر دے گا تو ایسی صورت میں رجسٹر سیکرٹری کے خلاف تحقیقات کے لیے کسی افسر کو مقرر کر سکتا ہے وہ بھی افسر سوسائٹی کے دفتر میں ہی بیٹھ کر تحقیقات کرے گا یہ نہ ہو کہ تحقیقات کے غرض سے ریکارڈ دفتر میں ہی منگوا لیا جائے اور سیکرٹری کے بات کی اجازت نہیں ہے کہ اصلی ریکارڈ بغیر کسی کمیٹی کے جا کے سوسائٹی کا ریکارڈ دفتر سے باہر لے جائے سیکشن پچپن ذیلی دفعہ تین کے تحت انکوائری کی اجازت دینے والے ہر آرڈر کی معائنے کی کاپی سوسائٹی کو فراہم کی جائے گی جس کے حوالے سے وہ سوسائٹی منسلک ہے اگر انکوائری یا معائنہ ذلی اصولوں اگر کے افسر میں بتائے گئے حکم میں بیان کرتا ہوں وقت کے اندر مکمل نہیں کر سکے تو انکوائری یا معنی کرنے والا شخص انکوائری مکمل کرنے میں نامہ کی ناما، ناکامی کی وجوہات بتاتے ہوئے ایک عبوری رپورٹ پیش کرے گا یا معائنہ اور رجسٹرار اگر وہ مطمئن ہو تو انکوائری یا معنی کے تحقیق کے لیے اس قدر توسیع دے سکتا ہے کہ وہ ضروری سمجھے یا وہ افسر سے انکوائری یا معائنہ واپس لے سکتا ہے جس کی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ کیونکہ بعض سوسائٹی جو ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کریڈٹ سوسائٹیز میں بہت بڑا کام ہوتا ہے تو بعض جو انسپیکٹر ہیں वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी बहुत ज़्यादा काम है तो वो समझ नहीं पाते या समझने की कोशिश करते हैं तो गलतियाँ हो जाती हैं तो उसके लिए यह है कि फिर वो अपने एक रुपए उसको इख्तियार है कि बना के दे के साथ मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं कि मैं सही तरीके से ऑर्डिट करूँ लेकिन ये मैं कर पाने रहा हूँ आप किसी और को हिदायत दें कि वो इसको सर काम को सर अंजाम दें ये भी होता है और جب رپورٹ بن جاتی ہے تو اس کی رپورٹ کی کاپی جو ہے وہ سیکریٹری کو بھی دے گا اور رجسٹرار کو دے گا اب وہ تو رجسٹر اس پر غور کرے گا تحقیقات کرے گا کہ واقعی میں رپورٹ صحیح ہے اور انتظامیہ بھی صحیح ہے تو پھر وہ اس کا خلاف ایکشن لے گا جس میں بھی یہ غلط کام کیا ہے وہ <coughs> <coughs> ضروری سمجھے انکوائری یا معنیٰ واپس لے سکتا جس کی ذمہ داری اور انکوائری یا معنی کو سمجھیں بتائے گئے حکم کی وصولی پر انکوائری یا معنیٰ کرنے کا مزاج شخص سوسائٹی یا اس کے کسی افسر کے پاس موجود اکاؤنٹس کی متعلقہ کتابوں اور دیگر دستاویزات کی جانچ پڑتال شروع کرے گا ممبران ایجنٹ یا نوکر اور سوسائٹی کے کسی افسر ممبر یا ایجنٹ یا ملازم سے سوسائٹی کے لین دین یا کام کے مسئلے میں ایسی معلومات یا وضاحت حاصل کرے جیسا کہ اس طرح کی انکوائری یا معائنے کے انعقاد کے لیے ضروری ہے دیکھیے جو اسٹیٹ ایجنٹ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی پلاٹ جو ہے وہ ہم سوسائٹی میں جا کے ٹرانسفر کر لیں گے اور اگر اس میں کچھ فرق ہو جائے کو غلطیاں ہو جائیں تو اپنے آپ کو بڑی ادا سمجھتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے اب تو قانونی طور پر پابندی لگائی گئی ہے کہ ایجنٹ اگر اس نے غلط کیا ہے کام اور اس نے صحیح سے ٹرانسفر نہیں کرائے تو اس کو سزا مل سکتی ہے اور بعض ایجنٹ تو یہ ہیں کہ ان کو جب اندازہ ہوتا ہے کہ یار اس میں بڑا فائدہ ہے تو وہ کسی سو, کوئی بھی اس کے پاس جاتا ہے کہ میرا یہ پلاٹ سوسائٹی میں ہے تو اس کو باہر یہ باہر جو ہے اوپن پلاٹ رکھ اس کو جو ہے خرید و فوق کرا دیتا ہے لیکن سوسائٹی میں جا کے ٹرانسفر نہیں کراتا یہ انتہائی غلط نامناک سے بات ہے اس کے کئی جو ہے نقصانات ہو چکے ہیں بعض وقت تو یہ ہوا کہ جس نے جو ہے وہ اوپن پلاٹ مطلب اپنے نام پہ کرا لیا وہاں جا کے سوسائٹی کا نہیں کرائے لیکن وہ شخص کا انتخال ہو گیا تو اب اس کو ورثہ جو وہ میں جائیں گے تو بولیں گے صاحب آپ کے باپ والے صاحب کے پاس آپ کے اوپر نام پہ تو ہے ہی نہیں یہ تو اسی شخص کے نام پہ جس نے جس کے پاس پہلے تھا یہ ایسے بڑے مسائل پیدا ہو چکے ہیں وہ رہے ہیں اور لوگ کوٹ میں بھی جاتے ہیں اس میں بھی سالوں لگ جاتے ہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس لیے جو پلاٹ ہولڈر ہیں یا پلاٹ کے مالکان ان کو چاہیے کہ جس ایجنسی کے ذریعے آپ پلاٹ ٹرانسفر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ بولو بھائی یہاں تو آپ کرا لیکن سوسائٹی میں جا کے آپ ضرور ہے جو معاہدہ آپس میں کرتے ہیں اس کی کاپی بھی ماں دیں تاکہ خدا نہ کاستہ انتقال ہو جائے تو ورثہ کو تو پریشانی نہ ہو آسانی سے ان کو پلاٹ مل جائے تو یہ ہے عام ممبران اس بات کو سمجھے غور کریں وہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یار وہ جو بیچنے والا ہے وہ کہتا ہے یار مجھے تو پیسے مل رہے ہیں اب آگے والا چاہے اس کا کچھ بھی ہو جائے نہیں یہ ناانصافی ہے مجھے انتہائی غلط بات ہے اس لیے آپ جب بیچ رہے ہیں تو پورا قانونی طور پہ آپ وہ کریں اور ان سے کہیں اب تو بہت ساری چیزیں ایسے میں نے بنائی ہیں جو سوسائٹیوں میں تقریباً دی ہے جیسا آپ اس طرح سے آپ ٹرانسفر کریں گے ٹرانسفر کے بھی چھ طریقے ہیں وہ بھی میں نے بتا دیے ان کو سامنے رکھیں کریں تو کسی کا نقصان بھی نہیں ہوگا اور سب اچھی طرح سے کام کر سکیں گے ایجنٹ یا ملازم سے سوسائٹی کے لین دین اور کام کے سلسلے میں ایسی معلومات کے وضاحت حاصل کریں جیسا کہ اس طرح کی انکوائری یا معنیٰ کے انعقاد کے لیے ضرور سمجھے گا وہ آڈیٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پوچھیں سیکریٹری نہیں بتاتا دوسرے سب سے پوچھیں تیسرے سے پوچھیں ایجنٹ سے پوچھیں کہ وہ جو یہ کیا معاملہ ہے ایک کھوج لگانا اس کی ذمہ داری ہے انکوائری افسر مذکورہ تمام نکات پر اپنی ریپورٹ رجیسٹار کو پیش کرے گا ریپورٹ پر اس کے نتائج جو اس کی وجوہ پر مشتمل ہوگی جو اس سے انکوائری یا معنیوں کے دوران اس کے طرف سے ریکارڈ کیے گئے ہیں دستاوید صبح چندگی شواہد حاصل ہوں رجیسٹار متعلقہ شخص افراد کو سننا کا مناسب موقع دینے کا حکمات چاری کرے گا دیکھیں اصول تو یہ ہے یہ امداد باہمی کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں تو مدد یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شکایت سوسائٹی سے ہو یا ممبر کو ہو جائے سیکرٹری سے ہو جائے تو بھئی وہ درخواست جب دیتا ہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ سیدھا کورٹ چلا جائے بلکہ وہ رجسٹر بھی جو ہے اس معاملہ رجسٹر ہو یا ڈپٹی رجسٹر اسسٹینٹ رجسٹر یا ان کو بلا کے بھی اس ماہ کے وہ تصویہ کرا سکتے ہیں کہ ان پہ مالی بوجھ نہ پڑے تو یہ ضرور اس کا خیال رکھیں یہ ایک سلسلہ ہے پہلا حصہ تو میں یہ آپ نے بتا دیا اس کے بعد دوسرے حصے میں انشاءاللہ شاء اگلے اس میں ہم بات کریں گے اور میں نے بار بار یہ کہا کہ اگر میں نے کچھ کوئی باتیں مجھ سے جو کوئی غلط ہو گئی ہیں یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ مجھے کمنٹس کریں مجھے اس طرف توجہ دلائیں اور آپ اپنے اس, اس وقت کو سبسکرائب کریں تاکہ جو بھی ویڈیو میری ہو آپ کو آسانی سے ملے اور آپ کا مصاحب کریں مقصد یہ ہے کہ سب کو اس کا فائدہ پہنچے السلام علیکم رحمت اللہ و ہوں